يستمر المصريون في إبهار العالم بتميزهم في شتى المجالات على مر العصور حيث يتألّق في مجال الهندسة المدنية القامة المصرية المهندس هاني عازر هذا الاسم الذي فرض نفسه بقوة على الساحة العالمية وارتبط اسمه بمشاريع النقل الكبرى والسكك الحديدية بالعالم تم اختياره ضمن أهم خمسين شخصية مؤثره في ألمانيا وجاء في الترتيب الثالث عشر كرمته المستشارة أنجيلا ميركل ولقبه الألمان بأمن حطب الفرعنة ولد المهندس عازر 1948 في محافظة طنطا، ذهب للقاهرة لدراسة الثانويه العامة ثم التحق بعدها بكلية الهندسة من جامعة عين شمس في 1973 سافر إلى ألمانيا لاستكمال دراسته في جامعة بخم بدأت إنجازاته من أول مشروع تولى وأثبت في كفاءته وبراعته وهو حفر نفق ليمر فيه مترو دورتموند في 1979 حيث كان حديث التخرج فاختارته شركة بلونسكي لتفوقه ليعمل بهذا المشروع والذي كانت مشكلتها الرئيسية كون الأرض بمنطقة المشروع مناجم فحم بمعنى أنه تكثر بها انهيارات لكونها تربة غير مستقرة ولكنه توصل لحل لهذه المشكله، وصمم النفق بشكل يعتمد على المرونه التي تراعي اهتزاز الارض خلال مرور القطارات بها، وكانت اول مره تستخدم فيها تلك التقنيه في المانيا، فلفت اليه انظار الجميع. توالت المشاريع الكبرى التي يقوم بها في مجال الانفاق، ومن اهمها وابرزها تطوير محطه سكك حديد برلين بدايه من 2001. والتي استمر العمل بها لمدة خمس سنوات قام خلالها بالعديد من الإنجازات المبهرة للتغلب على الصعاب التي واجهته خلال المشروع ولما سئل عازر عن إمكانية عمل مشاريع للأنفاق بمصر عبر عن تمنيه لذلك وإنه لن يتهاون إذا طلب منه تنفيذ أي مشروع مصري حيث اقترح إنه يمكن تنفيذ خط أنفاق يربط جميع المدن الساحلية على خط البحر المتوسط مما يؤدي لتسهيل حركة السائحين على امتداد المناطق الساحلية ومن ثم تنشيط السياحة ولكن ذلك يحتاج إلى دراسات دقيقة وفحص شامل لتلك المناطق